على صعيد جهه طنجات تطوان الحسيمه تحيه لجميع اطارات النقابيه التقدميه المضربه اليوم 22 احتجاجا وتنديدا على هذه المتابعه الصورية تحيه كذلك لجميع الاطارات الحقوقيه عندما نتحدث عن الإطارات النقابية المضربه على مستوى اقليم العرائش فاننا نخص بالذكر التنسيق الثلاثي لنقابتهم تي اس بي تي ام النقابه نقل... الوطنيه للتعليم المنطوية تحت اللواء الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل وكذلك نقابه التوجه الديمقراطي على موقفهم المبدئي وعلى وحدتهم النضاليه واصطفافهم الى جانب مطالب وحقوق الطبقه العامله والشغيلة التعليميه ككل <تصفيق> اذا المجد والخلود شهيد القريه شهيد الشعب المغربي وشهيد مدرسه العموميه ابونا عبد الله الحريه والعتاق لكافه المعتقلين السياسيين في سجون الرجعية وكذلك معتقلي الراي إذا باسم المكتب الجهوي لجهة طاجة طوال الحسيمة نحيي عاليا الحظر على تجسيدهم لهذا الشكل النضالي والذي جاء تمديدا بالمحاكمة السورية التي تستهدف النيل من مناضلة سفيه في شخص الأستاذ المناضل هيثم الكبير وكذلك المتابعات الجدية والتهم الملخصة ندين بشدة ونقول أننا لن نرضى بغير البراءة لأستاذ المتابع وكذلك نؤكد على أن الاحتجاج هو حق مشروع وليس من حق أي أحد آه أنه يصادر حق الاحتجاج نحيي كذلك جميع المكاتب الإقليمية التابعة لجهة طنجه تطوان الحسم كل باسمه على حضورهم هذا الشكل النضالي نجدد الدعوه لإنزال مقبل يوم 6 مايو تزامنا مع جلسه النطق في الحكم في قضيه الاستاذ المتابع درمان وبهتانان نذكر الاساتذه بضروره بضروره تجسيد الإضراب الوطني لايام 22 23 24 26 ابريل وكذلك تجسيد الاشكال اشكال النضاليه المزمع عقدها يوم 24 احياء يعني ذكرى الشهيد ذكرى الشهيد الجنرال ساره حمولي عبد الله حجيري الذي تم اغتياله على ايادي القمع الاتيمه بانزال الرباط سنه 2019 انه احيي كافة اساتذه وندعو كذلك جميع المفروض عليهم التعاقد المنتمين لتنسيقات العرائش الى تحسيد الشكل الاقليمي المزمع عقده يوم بالقصر في القصر الكبير مع الساعة الخامسة ونسجل تضامننا ديالنا مع المحاكمة الأستاذ إسماعيل كزو التي تتزامن يوم الإثنين 26 أبريل مع الإضراب الوطني ونعلن تضامننا ديالنا المبدئي التضامن مشروط والمطلق مع كافة نضالات الجماهير الشعبية وتحية نيضانية مجددا لجميع المرادلين الحاضرين لهذه الإنزال ودوتور نيضانية أوخية